Основні, різновиди стя стяжок, їх різновиди, плюси і мінуси спорівнянні, чи є як якісь обмеження по фінішних покриттях чи навантаженнях на них в залежності від від, від, від стяжки. Ну, в нас, якщо ми дивимось по технологіях, то це е, пол це звичайні стяжки, тобто технології звичайного полу, так, або сухі стяжки так звані. Тобто коли ви використовуєте якісь листові матеріали. Це можуть бути як чисті матеріали, так і їх комбінації. Наприклад, сухий пол, сухий пол там фірми Knauf, да, коли використовується GVL, він дуже дорогий, тому в мене були об'єкти, де я комбінував, наприклад, фанера і зверху один шар фанера і фінішний шар ГВЛВ, тому що там або е, вініл або плитка укла уклад потім і так далі ось або два шари фанери якщо у вас наприклад паркет паркетна дошка ось, е, був в мене один об'єкт один кажусь, був е, я зекономив на нижній шар поклав звичайний гіпсокартон а зверху ГВЛВ дорікань не було взагалі тобто ну я телефон не міняю вже з 2004 року тобто нарікання було ось все воно працює тому що сухе приміщення ну лежить працює так зекономив трошки грошей замовнику порушив технологію але все ж таки працює тому що принципово питання не було порушення ці технології вони дуже гарні, коли у вас, наприклад, дерев'яне перекриття, йде реконструкція будівлі або орієндуємо приміщення, треба прискорити закрати сроки будівництва. Тому е, в будинку постійного проживання, е, проживання я не рекомендую такі технології. В них присутній ефект барабану. Чуєте? Тобто, коли хтось ходить по цьому полу то от такий от глухий звук він присутній тому не найкращий варіант так скажемо для будинку постійного проживання далі йдуть більш традиційні технології тобто це може бути звичайна стяжка або напівсуха стяжка так звана напівсуха стяжка з'явилась на нашому ринку ну, порівняно нещодавно ось ну, можемо сказати так ну, років 5-7 це, це маленький дуже срок зазвичай робляться звичайні стяжки звичайного розчину але все ж таки напівсуха стяжка вона дозволяє зробити цю роботу швидше. Якщо у вас, наприклад, знову реконструкція, ремонт квартири, офісу, тобто внизу є дуже дорогий ремонт, і ви боїтеся його замочити, то напівсуха тяжка це ваше все. Вот це вам допоможе. Ось її, от як показав досвід, що її не можна використовувати на вулиці. Категорично не можна. В неї дуже велика. Користість виходить, вона дуже рихла і тому має дуже низьку морозистійкість. Але ті, хто продовжував обладнання для виготовлення цих стяжок, вони про це промовчали. Тому що їм потрібно як нам мого більше продати цього обладнання. І пішли проблеми. І в нас такі проблеми теж були. Тобто на своєму досвіді ми дізналися, що не можна ці стяжки робити на вулиці. Навіть однієї зими вони не витримують. Ми е, зробили м, на балконі, буча в нас об'єкт був. Наступного року на весні ми все це за свій рахунок вибили і зробили звичайну стяжку, тобто звичайного розчину. Ось, замовник на іншому об'єкті, це був катежний городок, на оздоблення він запросив інших підрядників місцевих. Вони почали робити оздоблення. Ось, і так як в нас, було, ну, скажімо так, була черга, тобто ми сказали, що, наприклад, стяжки на терасі ми зможемо зробити десь через місяць. А місцеві хлопці сказали, що вони зроблять через тиждень тому замовник погодився і вони зробили йому десь місяця через два. В итоги, ось, так от цю стяжку на наступний рік ми всю вибивали, тому що вона точно так же на цій терасі повністю в всю перетворилась. Я записував маленькі відео в каратиш з цього об'єкту і показував там, коли ми її ламали, то було видно, що різна щільність. Цієї стяжки, ось і тому вона не дуже гарно перезимувала. Так що ось такі розбіжності. По звукоізоляції тут більше все ж таки і та і та стяжка має масу, і тут більше вже грає, що ви використовують в якості звукоізоляційного шару. Якщо піноплас, не, це не звукоізоляційний шар і ніколи ним не був. Якщо це міжотажне перекриття, треба використовувати все ж таки мінерала ватту спеціальну звукоизоляційною вона буде захищати вас як от ударного шуму так і коли виходите і від загального шуму якщо ви е, будете використовувати зекономити і будете покладете наприклад в спинений політілін е, плити м'яка, дресно волокністи так то це захист від ударного шуму тобто коли там хтось зверху ходить то знизу приглушаються і не дуже чутно. А от від загального шуму, у ви. Тобто, якщо хтось включить музику, то от це вже пройде. Тому ми все ж таки з замовниками рекомендуємо використовувати звукоізоляційну мінеральну вату, тим паче, що на ринку України вона є 20, 30 і до 50 мм. Так.